denne kruger effekten Henrik det er en som jeg har gett mer merke til dette her med the double curse ikke bare det at studenten ikke kan, den skönner heller inte att den ikke kan at den ikke har möjlighet till att finna ut det för på mode tiden är ute och det kommer till examen vad tänker du tester kan bidra till i den processen det kan bidra med å gi en wake-up-call, rett og slett. Altså det kan rett og slett vekke deg litt ved å gi deg et mer korrekt bilde av vad du kan og ikke kan. Denne krigereffekten er veldig interessant. Sånn som jeg som er psykolog, jeg blir ofte møtt med folk som uh, sier «Jeg er sånn menneskekjenner». «Jeg känner mennesker, jeg er god sosialt». Og om jeg ikke husker feil, så var det en ny, nyere studie som visste at de som sier det, de er kanskje dårligere socialt, enn de som føler seg dårlig socialt. De jeg studerte med på psykologistudiet, de, vi følte oss ikke som noen menneskekjennere, vi var litt mer skeptiske. Og, og det oppsummerer jo at uh, hvis man er litt mer skeptisk til egen kunnskap, så er det kanskje ett godt tegn. Tester kan gi deg en wake up call ved at du får testa vad du faktisk kan, ikke vad du tror du kan. Så dette här med at du hele tiden får checkpoints mm. i læringslinja di, mm. blir jo da viktig. Og, og tester kan være med å hjelpe oss med det. Absolut det, Og dette begrenser seg jo ikke bare til studier. går jo igen i andre faser av livet. Idrett, for å ta ett eksempel, det er jo mange som oppnår gode resultater i en, en tidlig alder, junior alder, og som kanske blir litt cocky. Trenere har spurt mig vad kan vi gjøre for att få dem ned på jorda igjen? Jeg sier som regel, få dem ut til å møte gode spillere, send dem ut i tøffe kamper. Med andre ord, gi dem en test, så finner de fort ut hvor de ligger. Så det blir snakk om å stikke fingeren i jorda og ikke som strutsen å stikke hodet i jorda og tro det er verdensmester. Godt oppsummert, godt oppsummert. Mm.